Міністерство енергетики Російської Федерації відрапортувало, що нафтове ембарго не вплинуло на експорт вуглеводної сировини. Що всі зусилля колективного заходу виявилися марними. Що союзники Росії на Сході придбали все те, що відмовилися купувати недружні держави. Давайте розберемося, чи відповідає це дійсності. Перше. Наскільки залежна Росія від продажу нафти і газу? Нафтогазові доходи залишаються визначальними для Російської Федерації. Завдяки ним формується близько 45% федерального бюджету. При цьому співвідношення між нафтовими і газовими доходами становить 76 на 24. Йдеться не лише про експортне мито і податок на видобуток корисних копал. На них припадає лише половина цих самих нафтогазових доходів. Іншу половину формують надходження від діяльності компанії, що обслуговують видобуток – від проєктувальних до транспорту. До війни Росія спрямовувала за кордон 70% нафти і нафтопродуктів і 30% видобутового природного газу. У кількісному вираженні – це 230 мільйонів тонн нафти – 145 мільйонів тонн нафтопродуктів і 220 мільярдів кубометрів газу. Друге. Що таке нафтове ембарго? Ембарго це заборона на закупівлю російських нафти і нафтопродуктів, запроваджена державами-членами ЄС, державами-членами Великої сімки та Австралією. Вона стосується приблизно 45% російського нафтового експорту. Тобто, ембарго не забороняє Росії продавати нафту взагалі, щоб не провокувати її нестачу на світовому ринку. Воно лише обмежує географію реалізації цієї сировини. Що ж до ембарго на експорт природного газу, то воно взагалі не було запроваджено, а ті обмеження, які є, є виключно ініціативою, держав-членів Європейського Союзу. Третє. Що таке цінові обмеження? Вони забороняють надання фінансових і транспортних послуг компаніям в разі, якщо вони укладають контракти на постачання російських нафти та нафтопродуктів за цінами, які вищі за фіксовані. Для нафти таке обмеження встановлено зараз на рівні 60 доларів за баррель. Тобто ці нові обмеження не забороняють продавати нафту за ціною вище 40 доларів за бар. Просто найбільші морські перевізники не нададуть під такий вантаж свої танкери, а найбільші нафтові компанії відмовляться його страхувати. Четверте. Існують дві протилежні думки про можливий вплив нафтової ембарго та цінових обмежень. Дехто в Україні та й на заході вважає, що ефект від ембарго має бути миттєвим. Його запровадження швидко зупинить агресію проти України і підірве російську економіку. Проте втрати Кремля від ембарго нездатність скоротити доходи настільки, щоб припинити війну в Україні. Адже коли не буде надходжень від продажу нафти, або вони скоротяться, нещі соціальні витрати, що можна безкарно скоротити. До того ж, завдяки надприбуткам, які отримувала Російська Федерація від торгівлі енергоносіями, в 2022 році Кремль отримав набагато більше від їхнього продажу, ніж планував. Натомість російські ЗЕД-патріоти переконані, що ембарго призведе до злету цін на енергоносії в світі, а держави, які не підтримали запровадження санкцій, передусім Китай і Індія, допоможуть Росії обійти всі обмеження. Як не дивно, помиляються обидві сторони. Мета ембарго і цінових обмежень – це не заборона продажу російських вуглеводнів. Їхня мета це вилучення в Москві нафтогазової зброї. Раніше будь-які спровоковані Кремлем негаразди від раптової аварії на нафтопроводі Дружба до припинення транзиту через Україну щотиред газ автоматично призводили до злету котирувань і збільшення нафтогазових доходів провокатора. Тепер це неможливо. Зверніть увагу, ані жесть доброї волі у вигляді скорочення видобутку нафти, ані навіть підрив північних потоків не призвели до зростання цін і навіть котирувань на нафту і газ в Європі. Якщо раніше навіть заяви про зменшення видобутку нафти в державах членах нафтового картелю ОПЕД дозволяли Росії підвищувати ціни на експортовану неї сировину, то тепер це неможливо через запровадження обмежень. Так, Мінинорга Росії не бреше, кажучи, що експорт нафтою сировини манше не зменшився. Це відбулося завдяки її реалізації за цінами близькими до собівартості. Якщо рік тому російська нафта торгувалася зі знижкою відносно маркерного сорту Brent у 2%, то тепер ця знижка сягає 35-40%. Навіть розстат визнає, середня ціна російського експорту в першому кварталі цього року становила близько 49 доларів за баррель. Тоді як бренд коштував близько 83. Якщо врахувати, що рік тому російська нафта відпускалася за 84 долари за баррель, не дивно, чому нафтогазові доходи Москви зоротилися аж на 45% в першому кварталі 2023 року порівняно з першим кварталом 2022 року. І це при тому, що податки в Росії зараз розраховують, виходячи з визначеною урядом Російської Федерації, суттєво завищеної, а не реальної ціни продажу нафт. І це при тому, що санкції в повному обсязі ще навіть не почали діяти. Але чому росіяни торгують сировиною майже за собівартістю? Чому вони скуповують танкерний металобрух по всьому світу? Чому не гребуть продавати нафтопродукти навіть талібану? Чому навезуть нафту півроку в обхід Європи та Африки із невідомим пунктом призначення? Тому що на альтернативні ринки, ті ж самі азійські, неможливо переорієнтувати більше, аніж чверть вуглеводнів, що потрапили під заборону. Звісно, росіяни ведуть перемовини з В'єтнамом, Індонезією, Малайзією, Пакистаном, Туреччиною, шрі ланкою Китай здатний додатково купувати до 22, а Індія – до 12 мільйонів тонн російських нафтопродуктів, нафти нафтопродуктів. Але куди подіти інші 100 мільйонів тонн? У першому кварталі 2023 року їх вдалося прилаштувати завдяки наданню безпрецедентних знижок. Але альтернативою торгівлю нафтою на межі собівартості є пряме скорочення її видобутку без можливістю його колись відновити. Скорочення щонайменше на чверть тільки в цьому році. Між тим, експортовані раніше товари не можна спожити в Росії, оскільки три чверті з них є сировиною чи продуктами первинної перегонки. Як наслідок, виробництво на підприємствах, що мають низьку глибину переробки нафти, має скоротитися на 30-40 мільйонів тонн. І це також тільки в цьому році. Як там казав хтось з російських політиків, ми ще не починали? Так і з санкціями. Вони ще не почали діяти в повному обсязі, а нафтогазові доходи Кремля вже скоротилися на 45%. Так, втрати Росії від нафтової ембаргу та цінових обмежень не здатні скоротити її доходи настільки, щоб припинити війну. Припиняють війну сили оборони України, вони зроблять це. Але нарощувати фінансування війни Кремль також не в змозі адже його назавжди позбавили можливості отримати надприбутки від торгівлі вуглеводнями та то використовувати їх як зброю. Менше зброї – ближче перемога. Переможемо!